Assalamualaikum, Salam Tentu Malaysia bersama dengan saya lagi, Afrik Nippo Di sini kami akan mengupas tentang disiplin pelajar GRKV Difahangkan bahawa ramai pelajar GRKV yang mempunyai masalah disiplin Seperti mana yang telah berlaku di awal ini Seorang pelajar telah disaman Kerana uh, rambutnya yang terlalu nipis dan juga pendek Apakah itu logik? Apakah tindakan yang dua ajar dilakukan? Kita akan mengupaskan bersama pelajar-pelajar yang lain saja daripada saya Afifku sembilan sembilan sebelas. Kita uh, belajar givi. Iya, izin. Saya, uh, saya Afifku daripada 99.11. sebelas sebelas. Salap loh, agaklah. soalan untuk awak. Okay. Jadi awak ni memang pelajar kerja givi kan? Iya, iya, Kevin. Awak kosap ko ya? Awak ya, ya. pos apa? Kos ya? oh, uh. grafik. Grafik, iya grafik. Okay. Jadi soalan saya di sini ialah, Awak kenal? Ha. Sangat salah. Saya kena, saya dapat cerita bahawa ada seorang pelajar di sana rambut dia terlalu pendek. Apa pandangan awak mengenai itu? Apakah etologi? Ha. Eh, macam eh. eh, tu sebenarnya awak, adakah itu wajar dengan dia telah lakukan? Ia tidak wajarlah, tak boleh wajar. Ha. Saya nak panjang tak boleh nak sini nak dia bimampu. Tak dia bimampu, tak dia bimampu. Kan? Eh. Eh. Jadi awak rasa apa yang patut dilakukan terhadap ini? Apa kata kalau saya cakap kita tutup teknik jabatan lain? Serius? Jadi, so, so, itulah pandang awak, tetap dia, ya? Ya, yeah, betul. Supleen awak ada apa pun masalah dengan supleen? Banyak <inaudible> masalah. Banyak? Sangat banyak. Apa contohnya? Yang pertama, rambutlah. Dulu saya pernah kena sama juga. Oh, boleh juga? Awal saya bukan kena saman. Oh, ya? Dia banyak kena saman, dia pendek kena saman. Oh, jadi, saya itu sajalah. Emu-muka saya pada hari ini. Terima kasih kerana sudi memberi kerja sama. So, ini ucap batu. Selamat pagi, selamat pagi dalam 1911.